Tuck става, тък, тък, Tuck става, тък става, тък става, маха, маха, с нас е въртял маха, маха, маха, маха, маха, маха, маха, маха, маха, маха, маха, маха, на угъла седял, седял Няколко видял, завъртя. Завъртя, закъснял Телефона извънял завъртял. За него туча целият квартал А-а-а, обеснял Вниманието Тайката пак се е надрал Локът е убрал Брал. На кристал се завъртял, завъртял Материала сам си е издрал Не казвам кой му го е дал Затварям си очите и не вижда, вижда Малка му не вижда и Чувам, да, размисъл, не виждам. Дори да ме хранят, аз не се я обиждам, виждам. Запарам си очите и не вижда, Мака му не виждам. Знам, там че ги не не Чувам, размисъл, не виждам. Дори да ме хранят, аз не се я обиждам, виждам. Аз съм типичен пиянка. Ай, Боже, се ден. И седя на сянка, най-обичам да вкарвам преди след обедната дрянка, за директно си приливам от половин литровата банка. Запарям очи, черния ми дроб гори, обрача се контузи. Четри де на аутми, квартални се кръчми, но няма страшно доста хора днес играят на моя пост, да вдигнем тост. Запарам си очите и не виждам, малти му не виждам, малти му не виждам, малти му не виждам, не виждам, малти му не виждам, малти му не виждам, не виждам, малти му не виждам, не виждам, не виждам, малти